فطرت امراة وطلب مني شرط الا تخرج من هذه البلاد، كيف يكون ذلك اذا كان عندي منها اولاد فيما بعد؟ ان نكون في بلد او تكون في بلد وانا ببلد اخرى؟ المسلمون على شروط، اذا شرف اولياء المراه عليه مكان معين وتذهب به فعليه ان يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته اياه. فإذا <تصفيق> عليه أن يكون هو وزوجته في الرياض أو في المدينة أو في مكة أو, أو في الطائف والتزم بذلك أو في القاهرة أو في دمشق أو في أي مكان التزم بذلك فعليه يوفي بالشرط إلا بوجود أمر قاعد يأثرهما جميعا خوفا على دينهما أو على أنفسهما هذا عذر شرعي وأما التساوي بالشروط فلا المسلمون عند شروطهم يقول أولي الله أن مقاطع العقوبة عند الشروط فينبغي المؤمن ان ياتي بالشروط ولا يعجل ولا يخالف هذا الشرط ولا يكون كالمنافقين ولا يبالون من يلزم بالشروط ويقف عندها الا من امن ضروري لا له فيه